අද බක්පුර පරසලස්සක පුහුණුව දැවසේ ධර්මදේශනා දායකත්වයේ දක්වමින් දානදායකත්වයේ දක්වමින් මහරගම පදිංචි කොළඹ ගේ මහත්මා සහ එම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්නතුන් හොඳයි සාදු සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තෝ සග් මොක්ඛ ධම්ම ධම්ම ශවන කාලෝ අයම් ධම්ම සවන් කලෝ අයන් පතන්ත සාදු 2023 වසරේ 4 වෙනි මාසයේ බක්පුර 15ක දවසේ භාවන වැඩසටහන ශ්‍රද්ධාවන්ත ಗುಣගරුක වාසනාවන්ත පින්තුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වැඩම කිරීම සිහිපත් කරන දිනයක් ಐතිහාසික දිනයක් අපි හරිම වාග්යවන්තයි අපේ මුතුන් මිත්තන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා තියෙන වන්දනා කරලා තියෙන, ඩම්පින්ග් කම් කරලා තියෙන පිරිසක්. ඒ කියන්නේ මේ ඊට પરම්පරා 30කට 25කට පෙර අපේ හිටපු සීයලා චිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව හෝඩුවාවක් හරියව හහපු පිරිස. සමහර ඇහින් දැකපු පිරිස. සමහර උදවිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හඬ වචනය කණින් අහපු පෙරිස සමහර උදවිය ඒ බුදුබණ පද අහලා නිවන් දැකපු පෙරිස ඉතින් අපි සන්තෝෂ වෙමු ඒ પરම්පරාවෙන් අවිච්චින්න අපිට මහා සංගරුවන ආර්ය මහා සංගරත්නේ ධර්මයේ දායාද කළා තියෙනවා ඉතින් මේක සැඟවිලා වැළලිලා පොත්වලට පමණක් සීමා වෙලා තර්කවාද විවාදවලට සීමා වෙලා මේව අවසන් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව අ අපි උත්සාහවත් ඕන ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ හොයාගෙන තේරුම් අපිට කියන්නේ පින්තුනේ සත්‍ය ගවේසි සත්‍ය සොයා යන සත්‍ය කියන්නේ නිර්වාණයට කියන තවත් වචනයක්. මේ ලෝකේ තියෙන පරමාර්ථ සත්‍යක් තමයි නිර්වාණය කියන මේ උතුම් භූමියට තමයි සත්‍ය කියන්නේ. ಪರම සත්‍ය පවතින එතන. නිර්වාණ භූමියේදී පමණයි. ඒ නිසා අපි සත්‍ය ගවේෂිකරන පිරිසක්. මොනෝද සත්‍ය ගවේෂිකෙක් ළඟ තියෙන ගුණාංග. කොයි වගේ වෙන්න ඕනද සත්‍ය ගවේෂකේ පිනතුණු සත්‍ය ගවේෂකේ හොඳින් අහනවා හොඳින් බලනවා මේ ලෝකයේදීහා හොඳින් අවදීන් බලනවා ඒ වගේම අවදීන් හොඳින් අහනවා මුලින්ම ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ඥානයේ තුල හරියට දැන ගැනීම කියන එක නෙවැරදිව හඳුනා කියන එක පිෙනතුනි සිද්ධ කන්නවා. ඉන් පස්ස පින්න තුනේ නුවන්ින් කල්පනා කරනවා හොඳින් ඇසීම ඒ වගේම හොඳින් කල්පනා කිරීම නුවන් මෙනෙහි කිරීම මානසිකාරයේ දීම සිත කරනවා දේශනය කහගෙන ඉන්නවා අහගෙන ඉඳලා පින්න තුනේ දැනුනහම ඒක ධර්මයේ දෝෂයක් ඒක දේශකයාගේ දෝෂයක් කියලා එයා අත්තරින් පුලුවන් තරම් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා උත්සාහ කළ බැරි නම් વિચારනවා උදාහරණයක් ඉල්ලනවා නිදර්ශනයක් ඉල්ලනවා මට මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මට උදාහරණයක් නිදර්ශනයක් උපමාවක් දක්වන්න කියනවා කවුද මේ සත්‍ය ගවේෂකයා සත්‍ය ගවේෂණය කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔහි කන් දෙක තියනොට අහගෙන ඉන්නවා. අර සත්තු වහන් ඉන්නවා වගේ. එයා සත්‍ය ගවේෂකයෙක් නෙමෙයි. අහගෙන ඉඳලා එක්කෝ අඩුපාඩුවක් දන්ුණාම ඒක දේශකයාගේ දෝෂයක් කියලා වෙඩන්නේ නැහැ කියලා විචාරන්නේ උදාහරණ இல்லන්නේ උපමා இல்லන්නේ නැ නිරුදර්ශන නේ එයා කල්පනා කරලා බලන්නෙත් නෑ සත්‍ය ගවේෂකයා සමහර සත්‍ය ගවේෂක පිරිසක් ඉන්නු තමන් කල්පනා කරන්නේ නැහැ අබැයි දේශකයා මහාන්සි කරන්න උදාහරණ ඉල්ලනවා උපමා ඉල්ලනවා තා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කියනවා කොහෙද තිබුණේ කියලා අහනවා හැබැයි Tamange නුවණ වෙහසන්නේ නැහැ. ඒ අයත් සත්‍ය ගවේෂකيون නෙමේ. ඒ නිකන් දේශකයා විඩාවටපත් කරන්නයි කාලය ගත කරන්නයි අහන ප්‍රශ්න. හැබැයි සබේ පූජලයා Taman හොඳින් ධර්මයේ පරිශ්‍රණය කරලා ගවේෂණය කරලා පුලුවන් තරම් උදාහරණ උපමා අරගෙන කරුණுகාරණා තේරුම් ගන්නවා සත්‍ය කියන එක ගලපන්නේ පින්තුතුනි පොතකට නෙමෙයි පොතකට ගලපන සත්‍ය සත්‍ය වුණත් වැඩක් නැහැ මක්නිසාද අපි පොතකට ගැලපුවොත් අපි සත්‍ය ඒ සත්‍යයේ අයිතිකාරයා ඒ පොතේ රචකයා පොත රචනා කරපු කෙනා. මිනිස්සු විසින් තමා විසින් සොයාගත්ත කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් අපි මාත්‍යයන් දෙහා බලාගෙන ඉන්නවා ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු ස්වාමින් කතා කරනවා. ඒ කොම කතා කරන්නේ ආවල් දාර්ශනිකයේ ආහවල් කෙනා ආවල් ආගමේ ආහවල් පොත්ටි ආහවල් දේවල් ආහවල් දේවල් තියෙනවා එච්චරයි මට Tamanṭa Tamanṭa පුකුත් නෑ එහෙම වෙන්න හොඳ නෑ පිනුතුනි Tamanṭa දෙයක් තියෙන්න ඕන Taman ව හොයාගත්ත දෙයක් තියෙන්න ඕන අන්නේ ඇත්තන්ට තමයි දාර්ශනිකයෙක් කියලා කියන්නේ අරව ගැනෙන්නේ උගත්කමට උගත්කම යනු උකහාගත් ඒ කියන්නේ මතකයේ ඒ අදාල කෙනාගේ මතවාදයේ මතකයේ තබාගෙන ප්‍රකාශය කිරීම අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ උගත්කමට එහා ගිය දාර්ශනිකත්වය සත්‍ය ගවේෂේ යන පිරිසක් පුළුවන් විදියට සවන් යන්න පුළුවන් විදියට නුවණ යොදවන්න පුළුවන් විදියට පරිශනේ කරන්න ඔබට යම් දවසක මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ අපූරු සත්‍ය ස්වභාව ධර්මය ඔබ ද අවබෝධ වීවි ස්වභාව ධර්මයේ අවබෝධ වීම තමයි පිනතුනි නිර්වාණ අවබෝධ වීම කියලා කියන්නේ ඊළඟට පිනතුන්ගෙන් මං විමසන්න කැමතියි ස්වභාව ධර්මයේ අනු කවරක්ද ස්වභාව ධහම කියන්නේ මොකක්ද ඔබ ස්වභාව ධහම කියන්නේ කුමකටද කියලා බලන්න බලන්න ස්වභාව ධහම නිර්වචනය කරන්න බලන්න ඔය කවුරු හරි කතා කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේම ප්‍රකාශ කරන්න හොඳ නැහෙනේ ස්වභාව ධහම නිර්වචනය දහම දහමෙන් කියවෙන పద වචනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබට. දහමෙන් කියවෙන විදියට, එහෙම නැත්නම් විද්‍යාඥයන් කියන විදියට, දාර්ශනිකයන් කියන විදියට, එහෙම නැත්නම් දකින විදියට, මට හිතෙන විදියට ආදිවාසීන් තමයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සබා දහම යනු කවරක්ද? අප අවබෝධ කරගන්න ඕුන සුබාදාම ස්වබා දහම කියන්නේ කවරක්ද ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැක මෑන තව තව කියන්න හැමෝම උත්තරයක් දෙන්න සියල්ල තව උත්තරයක් දෙන්න තමන්ට මොනෝවුනත් තමක් නෑ තමන් දකින විලාශයෙන් හැව නමුත් මං සෝබා ධම කියන එක විනුතුනේ නිර්වචනය කරන ඔබ නොසිතන පැත්තකින් හැබැයි ඔබ දන්නා නොසිතන පැත්තකින් සෝභාව ධර්මයේ anu අනිත්‍ය සෝභාව ධර්මයේ anu දුක සෝභාව ධර්මයේ anu අනාත්මය මෙන්න මේකට විනුතුනේ සෝභාව ධර්මයේ කියලා කියන්නේ ද අපි හිතාගෙන හිටිය සෝභා ධර්ම කියන්නේ ඒක නෙමේ අපි දා ස්වභාව ධර්ම කියන්නේ ගස් කොළන් වලට අහසට නේද? මහා පොළොවට, ඇල දොළට, ගංගාවලට නේද අපි ස්වභාව කියන්නේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උදාවීම, රාත්‍රී උදාවීම, ආදී මේ දේවල් ස්වභාව නමුත් බලන්න අනිත්‍ය කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයක් නෙවෙයිද මේ සමාජයේ තුල ලෝකයේ තුල පැවැත්ම තුල අනිත්‍ය කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයක. ඒකේ අස්වාභාවික බවක් නැහැ. දුක කියලා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මය. අනාත්මයි කියලා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මය. නිට්ඨ කියන්නේ අස්වාභාවික බව. ඒ වගේම මේ ලෝකයේ සපයි සුවයි කියලා හිතනෝ නම් ඒකත් අස්වාභාවික ස්වභාවය. මේ ලෝකේ ආත්මයි පවතිනක් තියනෝයි කියලා හිතනෝ නම් ඒකත් අස්වාභාවිකයි. ස්වභාව ධර්මයන් අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. අනිත්‍යනම් මහානෙනියත හරින්න දුකනම් මහානෙනියත හරින්න අනාත්මනම් මහානෙනියත හරින්න අපේ උදවියට වැරදුණු තැනක් ඇති අපේ උදවිය අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන එක ඒකට පෘතජන නිර්මාණයක් ලබා දුන්නා. අනිත්‍ය කියන්නේ මේකයි, දුකයි කියන්නේ මේකයි, අනාත්මයි කියන්නේ මේකයි කියලා පෘතජන නිර්මාණයක් ලබා දීලා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අල්ලාගත්තා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයිබොත් අපිට මතක් කරලා නැහැ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අල්ලා ගන්න කියලා. මතක් කරන්නේ යංකෝ බික්කු දුක්ඛං තත්‍රතේ පහතම්බෝති. yankho bikkhave anicchan anathmana tatratee chando pahata bodhi meketa thiyena bendima athaharala dana api unduwe anithya dukkha anathma allagatta budura jananahase matak kare anithya nan athaharena dukha අනාත්ම නම් අතහර දැන් ඔබේ ජීවිතේට නොයෙකුත් දේවල් ඔබට දනවනවා නේද අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා දනවනවා දනවනකොට මොකද කරන්න ඕන අතහරින්න ඕන කොයි වගේද ඒ කාලේ උපමා කරලා තියෙනවා අලියෙමලා කෙළපිඩක්සේ ඒ කියන්නේ මුළු හිතෙන්ම අතහැරලා බලන් ලස්සන උපමාවක් එක. අලියෙමලා කෙලබිඩක්සේ. උදේට උදේට ගහන කෙලබිඩ අපි ටිකක් පිළිකුලින්නේ ගහන්නේ. ඒ කෙලබිඩ ගොඩක් අපිරිසුදුයි. එනහේද මේ මිනිස්සයාගේ මේ මුඛය කියලා කියන්නේ ඇත්තට සුන්දර දනක් නෙමෙයි. මේක හරිය විසයි. මේ කටේ තියෙන දෙයක් සතෙක් සතා මැරෙන තරම් විසක් වනයක් ගඩුවක් තුවාලයක් සීමත් කරන මම ඒක නූතනෙට ගෙනල්ලා නූතන උදාහරණයක් ගෙනල්ලා දෙන්න විදුලි සැර වැදුනුත් කම්බියකෙන් ශනේකින් අපිට දක්වන්නේ දුක පීඩනය ඇති කරන කුමන්ද විය පිළිතුර අතහැරීම ඉතින් මේ අපේ හිත කියන්නේ කරන්ට් එකක් බලවේගයක්. අපේ හිත කියන්නේ කරන්ට් එකක් බලවේගයක්. ඒකෙත් වෙන තුනේ යම් කිසි චිත්තකාණ්ඩයක් අල්ලගත්තාම ඒකෙම් විදුලිය කරන්ට් එක වදිනවා. වේදනාවට පත් කරනවා, පීඩාවට පත් කරනවා. ඒ මොහොතටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ව අතහැරීම කියන කාරණය. අපේ බින්නුතුන් අපේ බෞද්ධ පින්නුතුන් යොදාගත් ක්‍රමයේ අතහැරීමේ යොදා ගන්න වැරදි. අපේ බෞද්ධ පින්නුතුන් ඔබ අතහැරීම දන්නේ නැහැ කියලා මම කියනවා. සමහරවදී කියයි ආම්දුලින් මම කියලා. එන්න පුළුවන් හොඳයි සාදු ඒ වගේම මම කියනවා බොහෝ දිනේකට ඔබ දන්නේ නැහැ කියලා අතහැරීම කියලා කියන්නේ අතහැරීම යනු ගැටීමක් නොවේ එසේ තේරුම් ගන්න අතහැරීම යනු පිළිකුලක් නොවේ එසේ තේරුම් ගන්න අතහනීම යනු ප්‍රතික්ෂේපයක් නොවේ ese therum ganna den oba athaharimak karala thiyenoda kiyala naddha kiyala obotama hita ganna puluwa oba athaharinaway kiyana tana di oba pratikshepay kiyana ekak bawitha karanaoda naddha bawitha karana ese nang e athaharimak nowe e wageema oba athaharinaway kiyana tana di gætim bawitha karana නොවේ ඔබ අතහරිනොයි කියන තැනදී පිළිකුල අප්‍රිය සහ අප්‍රසාදය කියන එක පළ කරනවා එහෙමනම් ඒ අතහැරීමක් නෙවෙයි මං এবෙවින් මා කියනවා ඔබ අතහැරීම දන්නේ නෑ අතහැරීම කරලා නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ අතහැරීම යන භින්නවව දාලේ කවරක්ද කුමක්ද යන්න පිළිබඳව නුවණින් හොඳින් තේරුම් ගත යුතුය විමසිය යුතුය කියන බලනතැරීම ඔබට උදාහරණයකින් ඔබ ළඟ තියෙන දෙයක් අතහැරලා බලන්න පුළුවන් ඔබටනේ. වතුර බෝතලෙ හරි ලෙන්සුවක් හරි ළඟ තියෙන දෙයක් අතහැරලා Tamand දෙන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට අතහරින්නේ කියලා. දැන් ඔබට කියන්නකෝ මේ ඉස්සරහා හිස් පුටුවක් තියෙනවා. මේ පුටුව අතහරින්න බලන්න. marketedlove or some bourg confessed mystery everyone after받 � weit山一架 Ish... coffin Glückotes acontecendo ela 博 Xue Ian withdraw one. inhūtaya Uno, dher reabha актиh vato vata vata anyu anar una mi. ourd, mimana k Wei。piciousr medress and dhaya difficulty? eremiah මං ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඔබේ හිතනම් කියනවා අනේ නෑ සාහිනා සෝක ප්ලාස්ටික් පුටුවක් නෙවෙයි ඔය ඕමයි අපේ ගෙවල් වල තියෙන පුටු බැලුවම ඔය ප්ලාස්ටික් පුටුවක් අපි මොර දාල්ලා ඕක අල්ලගෙනම නෑ කියයි. එහෙම නේද? තමයි ඔබට නැගින්නේ. සස෋ සිෝ සෙයර නෑ ඔබ සම ෆතක ආන Thanksgiving සෙ නිවේ הזigns සාගක ස්නළනට වස් පුටුව ව ඔදේ සයේ නෑ හර්ද ස්දේ ..සිටද මුතන ඔව් මේක රතුපාට මිශ්‍ර පුටුවක් කියලා ඔබ අල්ලගෙන ඉන්න නිසා මම මේක කහපාටයි කියන්නේ කියන්නේ ඔබ තර්ක කරන වාද කරන දිනන කම් මේක නෑ මේක රතුපාට පුටුවක් කියලා. අන්න ඒ නිසා ඒ නිසා ඔබ මේක වර්ණ උපාදානය මේ පුටුව කෙරෙහි ඔබ දක්වලා වarne සම්බන්ධයෙන් අල්ලගෙන අල්ල ගැනීමක් තියෙනවා ඒ වගේම මම මේකට මාසයක් කියලා කියනවා ඔබ ඉදිරිපත් වෙනවා නෑ නෑ ඕක පුටුවක් කියන ඒකට හේතුව මෙහි හැඩ සංඥාව අල්ලගෙන ඉන්නවා පිළිගන්නවද ඔබ ලැස්ති නෑනේ මෙන්න මේවාගේ පින්න තුනේ අපි අතහැරල ඉන්න කියලා හිතාගෙන හිටියට. අපි කිසි දෙයක් අතහැරල නෑ. ඒත් බලන්න බාහිය ධාරචීවර කියන මේ උත්තමයන් වහන්සේ. දිට්ටේ දිට්ටමත්තන් කියන මේ වාක්‍යය. මොන හරබර විදිට. මොන ගැඹුරු විදිට. මොන තරං විදියට. මොන ප්‍රාතිහාරාත්මක විදියට අවබෝධ කරන්න ඇද. තෙන් නනේ අපි අපිට හිතෙන හරි සරල වචනයක් හරි සුගම වචනයක් එක වචනයයි අපි හිතන්නේ ඉතින් පෙර කුසල් බලේට පින් බලේට රහත් වුණා අනේ නෑ පින්නුතුනේ හේ තරං නුවන විහිදවා මේක දිහා බැලුවා ඉතින් අපි ලේසියට අපි හැමදේම කියනවා පින් බලේට ලැබීම එය කියලා අපි හරි සහැල්ලුවෙන් ඉන්නව එහෙම නෙමෙයි නวน වෙහෙසවා ධර්ම කරුණ විමසීමේ ප්‍රතිපලයක් කම්මැලි ඇයිට ඉතින් අත පිහිද ගන්න පුළුවන් හැම පිනට කරුමෙට නිකං සෝබාදහමෙහි හැටි අපල ග්‍රහ කියලා හරි ඕ පුළුවන් දෙවියන්ගේ කැමැත්ත මේ ඔක්කොම කම්මැලිකමට 하다ගත්ත දේවල් දෙන නේද කම්මැලි කමට ඔක්කොම ಅದල ඒක දෙයියන්ගේ එහෙම නෙමේ මේ කරුණුකාරණ ගැඹුරෙන් විමසීම නිසා ඇතුණු ප්‍රතිපලයක් තමයි අරිහත් භූමිය ඒ ਬਾහේ දාරු චීවර කියන උත්මයන් වහන්සේ අපි මෙහෙම ගැමුරු කරුණු කාරණා ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ සම්මන්ත්‍රණය කරන්නේ මේ පිඳුතුරි මේවා මේ මහා පොළොවේ මේ බුද්ධ භූමී වැළලෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. අපි අවබෝධ කරන්න ඕන. මගේ දේශනාව තුළ කිසිදු දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හරි අනුමත කරන්න හරි කියා දෙන්නේ නැහැ. උගන්නන්නේ ස්වභාව ධර්මය, පටිච්ච සමුප්පාදය, ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය, චතුරාර්ය සත්‍ය, ත්‍රිලක්ෂණය. ඒ ටිකට අන්තර්ගත නොවන දෙයක් කොයි බහිතිනෝ නම් කියන්න. ඒ තමයි පින්තුනේ වාග්ය වහන්සේ අපිට මඟ පෙන්වෙ කියලා දුන්නේ. ඒ අවබෝධ කිරීම සඳහා නොයේකුත් වචන ප්‍රාතිහාරයන් ප්‍රකාශ කරන්න දේශනා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි හැම දේශනාවක්ම අපි ආරම්භ කළ යුත්තේ වචන සියල්ල බොරු කියලා. ඒක ඉතින් මට හැම දේශනාවකදී එක කියන මතක වෙනවා. නමුත් පින්නතුන් මතක තියාගෙන හැමදාම අහන්න වචන සියල්ල බොරු. ඔබ කතා කළත් වෙන කවුරුන් හෝ කතා කළත් මා කතා කළත් වචන සියල්ල බොරු. ඇයි මේ වචන සියල්ල බොරු කියලා කියන්නේ? වචන පින්නතුණී සංකල්ප වචන කියන්නේ දිට්ටි දෘෂ්ටි ආකෘති අපිටුල පවතින සංවේදීතා චලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ස්වර ඒක බොරුවක් කියන හේතුව සම්මුතියට ඒක බොරුවක් නොවේ පරමාර්ථයේදී පෙන්නව මේ හැම දෙයක්ම සංකාර නිර්මාණ සංකල්ප දික්ටි ඉතින් අපිට ජීවත් වෙන්න සංඛාර අවශ්‍යයි සංකල්ප අවශ්‍යයි දික්ටි අවශ්‍යයි නැත්නම් අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ ඔව් එහෙත් ඒක නিত্য සුඛ ආත්ම වශයෙන් ගන්න එපා. ඒව මායාවක් බවත්, ඒව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරේකට උපමා කළා මිරිงුව. දකින්න ඒක ජාලයේ තියෙනවා. ඒත් ඒක පස්සේ දුවන්නේපා. ඒපා කියන්නේ අපේ ජලය හොයා ගන්න බෑ පිපාසෙ මේ යනවා එවන මේ ලෞකික ලෝකයේදී පෙන්වන සත්‍ය තුල සපතුල ආත්ම තුල නිත්‍ය තුල මිරිඟුවක් පවතිනවා ඒ තුලින් සත්‍යස්වා ගන්නට බෑ ජීවිතේ කෙලවර වෙන්නේ සත්‍ය වෝධයෙන් තොරව එවවින් නැතරවි මොහොතක් කරුණුකාරණා තේරුම් ගන්න. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මට හිතෙන විදියට මට තව කරගන්න හරි අමාරු වුණා. මට හිතෙන විදියට මුදුරජන වහන්සේ දේශනා කරපු දෙය ලිහිසිම දේ කියලා හිතෙනවා. එහෙත් ඒ ලිහිසිම දේ කොච්චර මේ සත්වයාට අපහසුද, අමහරුද, තීරුන් ගැනීම අසීරුද යන්න පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන අතිශයින්ම ගැඹුරුම සොයා ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් නුවණින් මදක් නතර වෙලා අවබෝධාත්මකවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර වටිනවද සූත්‍රයේදී මතක් කළානේ කොහොමද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සංසාර සාගරේ තරණය කළේ මන් තරණය කළෙත් නෑ රැඳී සිටියෙත් නෑ කියන මේක අවබෝධ කරගන්න මහාචාර්යවරුන්ටත් බෑ කුඩා ආචාර්යවරුන්ටත් බෑ මේ ඉන්න පිරිසටත් බෑ මේ රටේ ඉන්න නොඒකුත් පඬිතු හාමුදුරුවන් වහන්සේලාටත් බෑ ලෝකේ ඉන්න බොහෝ දෙනාටත් බෑ මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ තරණය කළෙත් නැහැ රැඳී සිටියෙත් නැහැ මේ අවබෝධ කර හැකියනම් ඔහු සත්‍ය අවබෝධ කරනවා ඔබ ගොඩක් දේවල් එකතු කරන්න පින්නුතුනි ආත්මයට නෙමෙයි නුවණට දැනුමට දැනුම කවදාවත් නිවන් දකින්නේ දැනුමම රැස් කරලා ඒ කතා කර කර ඉන්නවා දැනුම කියන්නේ memory එකක් නේ පැහැදිලි දැනුම කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අපි ගබඩා කර ගබඩා කරන්නේ මොනවද සත්‍යද සංකල්ප සත්‍ය ගබඩා කරන්න ඕනේ සත්‍ය ස්වභාවිකයි සත්‍ය ගබඩා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒ වචන විතරක් තේරුම් ගන්න මොන තරම් වටිනාකමක් දන්නේද ඔබට දැනුම විතරයි අපිට ගබඩා කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ සංකල්ප දෘෂ්ටි සංඛාර පමනයි අපිට ගබඩා කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ සත්‍ය ගබඩා කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ ඒක මොන හරබරද කියලා ඔබම කල්පනා කරන්න සත්‍ය අපි ගබඩා කරන්නේ එහෙමනම් අි ධර්මය දැනුමට එකතු කරන කෙනෙක් ද මම ආත්මයට ජීවිතයට ප්‍ර්‍යක්ෂතාවයට එකතු කරන කෙනෙක්ද. බලන් ඔබ දැනුම? දැනුමට එකතු කරනවද ධර්මය ආත්මයට එකතු කර ගන්න කියන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් කටුවක් ඇනිච්ච පුජ්‍යලේ එයා උත්සාහ කරන්නේ ඒ කටුව ඉවත් කරගෙන සෝපපත් ඒත් කටුවක් ඇනිච්ච නැති එයා පොතකින් ඉගෙන ගන්නවා කටුවක් ඇනිච්ච විදිය ඒ කටුවක් ඉවත් කරන විදිය වෛද්‍යවරයෙක් වාගේ. මේ දෙන්නේක් නේ. නේද? එක කෙනෙක් ඉන්නවා මොන හරි ඇති වෙලා ඒක ඉවත් කරගෙන සුවපත් වෙනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට gediyak නැහැ එයා gediyak ඉවත් කරලා හරී ඉවත් කරාම මෙන්න මෙහිමයි කියලා හැරි දැනුමක් ලබා ගන්නවා. ඒ දෙන්න දෙන්නේ. ඒ වගේම නිර්වාණයේමයි නිර්වාණයට යන මාර්ගයේමයි නිර්වාණ ස්වභාවය මෙයි කියලා දැනුවත් වෙන පරිසක් ඉන්නවා. තව පරිසක් ඉන්නවා මට දැනුමත් වෙන්න මේ සසර මේ දාත් සසර මේ සසරෙන් මම නිදහස් ඕන මේ මම නිදහස් ඕන. මේ දුකෙන් මන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කරනවා. Taman rahasē vindina dukha ivat karanna ona kiyala hitanawa. Samārodave hitanō rahasē vindina dukha meka tamai jīvitē meka tamai hæṭi manusṣa lōkē pudunānam mehema tamai. Ēka ehema thibunāvē kiyala api uḍin satota බර්ත්ඩේ පාටි අරගෙන අවුරුදු සමරලා හැමෝට කොහම හරි අමාරුවෙන් hina වෙලා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික දුක සදාතනිකයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නව පෙනුතරයි පෙනුතර මේ રાතේ යුද්ධ හැමදාම තියෙනකොට බෝම්බ හැමදාම පිපිරෙනකොට මං කාලයක් ගිහිල්ලා පස්සේ හිතාදාගත්තා රටක් කියන්නේ මෙහෙම වෙන්නේ නැති. ඇයි ඉතින් අපි පුදුණු කාලේ ඉඳලම පින්නතුනේ යුද්ධනේ නඩක් කියන්නේ මෙහෙම වෙන්නේ ඇති කියලා හිතාගත්තා. ඊළඟට ජීවිතය තුලත් අමුතු දුකක් තියෙනවා කාටත්. හා නිසා ඔබ කොහොමද හිතාගත්තේ? ජීවිතය කියන්නේ මේක තමයි. ජීවිතය මෙහෙම තමයි. විඳවන්න ඕන. දුක් ඕන. මේ දුක මට වගේම අනිත් අයටත් ඇති මේක ඉදින් ස්වභාවය. කියලා ඒ වොම එක විඳින්න විඳවන්න මතක තියාගත්තා. ඉතින් පින්දුත තථාගත ධර්ම අපිට මුණ ගැහෙනකොට අපිට කල්පනා වෙනවා නෑ නෑ මේක හැමදාම විඳින්න විඳවන්න නෙමෙයි මේක නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. අයත් එහෙම දෙන්න තියනවාද? හිතලා තියනවාද? මේක නිදහස් පුළුවන්. මේක නේද හස් වෙන්න ඕන මොනවද කරන්න ඕන මං කෙටියෙන් එක වචනයකින් කිව්වොත් ඔබ තේරුම් ගන්නවද? ඒක වරදවා තේරුම් ගන්න නැතුව හරි විදියට තේරුම් ගන්නවද? ඒක පරම සත්‍ය වචනයක්. ඒක වරදවා සරල වැටහීමක් කාවුත් සරල දැනුමකින් උපකල්පනයක් කළොත් ඉතාම වැරදිී එය හරි විදියට තේරුම්ගත්තොත් ඉතාම නෙවෙරදී. ඔබේ දැනුම් මට්ටම මෙෙන් සාමානී එන පළවෙනි උත්තරේම ඔබගත්තොත් ඔබ වරදින්න පුළුවන් ප්‍රතිශතිය සියඩානු වෙනවා. ඒසාව ඔබ දහස් වැනි උත්තරේ විතර ගත්තොත් තමයි ටිකක් හරි අ හරි උත්තරයක් ඔබට ගන්න පුළුවන් ටිකක් හරි හරි උත්තරයක් නිවෙන්දකින් අපි මොකද මොනවද ඕන මොකුත්ම කරන්න ඕනේ නෑ මම මුලින්මත් අගලා පළවෙනි උත්තරේ ගත්තොත් ඔබ විතහම දරුවලම උත්තරය ගන්නවා සිය අනුනමේ දසම වැරදි උත්තරයක් ගන්නේ ඔබ කියලා. ඔබ දහස්වනි උත්තරය විතර ගත්තොත් ඔබ තුළ ්‍රවේෂනය කරලා ඔබට යම් ප්‍රමාණයක ටිකක් හරි හොඳ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. පුලුවන් තරම් කරන්න තීරුම් ගන්න මහස්ස වෙන ඔබ ඇලීම් ගැටීම් වලට බලය සපයන් නැතුව වාසය කරන්න අපේ මානසික ස්වභාවයක් තමයි අපේ ඇලීම් ගැටීම් වලට අපි බලය ශක්තිය නිස්පාදනය කර කර ලබ아 දෙනවා ඇලීම් ගැටීම් බලය ශක්තිය නිස්පාදනය කරලා ලබා දෙන්නේ නැතුව වාසය ෝහ෢හිතික් මේන් කරුබා අප අපුය ක්න් ත famil Neil firstly bush portrayed cũ� stuffing办 l Different exemple, Ontario. ශපථ ගපුප în Haques 치�ины my favorite ඔබේ සිතුවිලි අතර ඔබ පොලිස්කාරයෙක් නම් ඔබ එකෙන් විස්рам අරගෙන විවේකීව වාසය කරන එතනත් අර මුකුත් කරන්න ඕනේ නැ කියන වචනේ ආරොත තියෙනවා. හොදට තේරුම් ගන්න වටහා ප්‍රායෝගික කරන්න If your firețu is when your habit got under your head andEupt我們的 mind is a good result. My name is tradentlich When searching for your собствен life and of the Sullivan When eu clinical my own mental health පාස්තංකදී කියන්නේ නැත්තේ නෑ මේ හැම වචනෙකින්ම කියවෙනවා තේරෙන්නේ නැහැ අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ දැන් සම්بيه සංඛාර අනිච්චා නිවන ගැන කියවෙනවා අකාලිකෝ ධම්මෝ කියලා කියුවාම නිවන ගැන කියවෙනවා. බුදු යන්හසගේ ධර්මයේ අකාලිකයි කියන එක අකාලිකෝ ධම්මෝ කියලා මතක් කරනකොටම නිවන ගැන කියవేලාවසන්. ඒ නිසා නිවන ගැන දේශනා කරන්න අමාරුවක් වත්ද? කීමේ දුර්වලතාවයක්වත් එහෙම එකක් නැහැ බිනතුරි. දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ කියාදීමට එහාගේ අවබෝධය ඇති කිරීම සඳහා උසහාය පෙන්නතුල ළඟ තියෙන්නේ ඒකයි අපහසු කියලා දෙන්න අපහසු නෑ ලෝකෝත්තරයි මාගේ ධර්මයේ ලෝකෝත්තරයි කියනකොටම ඒක ගැන නිවන ගැන සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් කියవేලා අවසන් නේද නිවන සම්පූර්ණයෙන්ම කියවි අවසන් එනිසා අපේ හංගගත් දෙයක්වත් කියන්නේ නැති දෙයක්වත් guru musti yakak එහෙම නැහැ මේක අපහසු නිවන ගැන හැම බුද්ධ වචනයකෙම හැම ධම්මපද ගාථාවකෙම කිය වෙනවා ditte ditta mattham bhavissati කියනකොටම නිවන ගැන කියවිලාවසන් ආයි වෙන මුකවත් අවශ්‍ය නැහැ මම තරණය කළෙත් නැහැ නැන්දී සිටෙත් නැහැ කියන වචනවලත් නිවන ගැන කියවිවසන් අවබෝධ කරවන්නයි අපහසුව. ඒකද අපි මේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ අවබෝධ කරවන්න. යතා අවබෝධ කරන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න හරි අමාරු වෙන්න තුනේ. මහා බ්‍රහ්මයටවත් මහා ඉෂිවරුන්ටවත් හොයන්න බැරි වෙච්ච මේ නිවන. මට මේක අපේ වයසක හාමුදුරු කෙනෙ ත්‍රපිටක ධාර වයෝ වුරුද ස්වාමීන් වහන්සේෙනනමක් උන් වහන්සේලා නාරද ස්වාමීන් වහන්සේ වේ ඉන්න සමයේදී එකට ධර්මදේශනා කරපු පිරිසාතරහිට ස්වාීන් වාසෙනවා. මගෙන් දවසක්කාානු අයිස්වතුන් දන්න ොද බුදු හාමුදුරුව හැංගි මුත්තන් සෙල්ලන් කරා. මාවබන් දන්න නෙහෙම එකක්. නෑ මහා බ්‍රහ්මයක හැගි මුත්තන් කරානේ ව. site Mahabrakhmataggi se start up in a 걸 my dog Janana as about one other paradiseả resize on o Jimmyавerāshuattças las vull san runga om lusas based on Godнес diamonds oroking change on ecosystem development that this master holds an adult so, work to be able to ඒ විදුර ජනනහන්සේ මේ ගෙම්බා ඉන්න තැන දැකලා එයාගේ කනෙන් අල්ලලා ගොඩට ගත්තා කියලා කියනවා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් හන්සේට අවස්ථාවක් දුන්නා ආ එහෙනම් දැන් මගේ වාරේ හැරි ඇල්ලුවනේ මමත් ඕන තැනක හැංගෙන්න මං අල්ලනවා මහා බ්‍රහ්මයා කියන්නේ තයාට ඉතින් 31 තලේම හොයන්න පුළුවන් කෙනානේ නේ මේ කතාව නෙමෙයි ගන්න ඕනේ මේකේ ධර්මය හොඳේ හැංගෙ වුත් අංකලාද නැද්ද ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. එහෙම කරන්න පොළුවන් ද ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. මේකේ තියෙන ධර්මයේ ගන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් හසර හැංගෙන්නේ කොහේද? බුදුහාමුදුර හැංගුනේ කොහෙද හැංගුනේ? දැන් කියපු කතාව මතකයිනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ කාගේද කොහෙද ඈ මහා ඍක්‍මයේ ඇහිපිහාට හැංගුණා. මහා බ්‍රහ්මයාගේ ඇහිපිහාට්ටේ මත දුහුවිල්ලක් වෙලා සැඟුණා. දැන් මහා බ්‍රහ්මයා බලනවා බලනවා බලනවා අගනිට්ඨ බ්‍රහ්ම ලෝකේ බැලුවා, ඒ කොටයක්වත් නැහැ, දිව්‍ය ලෝක වලත් බැලුවා, බ්‍රහ්ම ලෝකದ ආසේ ඕවත් බැලුවා, සතර අපායත් බැලුවා, හැම තැනම බැලුවා, සත්ත මහා සාගරේමත් බැලුවා, හිමාල පර්වතේ parallel ලැත්නවා. කොටයක්වත් බලන්න වෙරෙන්නේ කොතනද? තවන්ගේ ඇහිපියාට උඩ බලන්න හිතුරෙත් නැහැ කල්පනා වුනෙත් නැහැ බුදුහාමුදුරුව වැඩ හිටියේ බුදුහාමුදුරු කියලා මෙතෙන්දි සංකේතවත් කරන්නේ සත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා මෙතන සංකේතවත් කරන්නේ නිර්වාණ අවබෝධය මේකමයි ওই මහා වෙලා තියෙන්නේ චෝදනා කරනව නෙමෙයි ඔය ඔය ඉන්නේ තෝය ඉන්නේ මහා තමයි කහොමද ්‍රක්මයෝ හොයා මහා බ්‍රක්්මයට හොයා බෑ හැබැයි මහා බ්‍රක්්මට හොයා ගන්න විදිල් දුන්නා හැගිල හිටි තැන එහන තමනුත් මතක තයාගන්න මහා බ්‍රහ්මවරු මේ ආනන්ද සාහි දේශනා කරන මේ බුදුරජන් හස දේශනා කරම උත්තුම ශ්‍රී සත්‍යය දර්මය පරම ශ්‍රී සත්‍ය ධර්මය මෙ මේ වගේ එකක් කියලා ඒකින් තේරුම් ගන්න බලන්න <ul><li>උන්වහන්සේ මේ කතන්දරයක් හැදෙට මේක මතක් කළාට උන්වහන්සේ දැකලා හිටියේ නැහැ.</li></ul> 85ක් 90ක්ම කුසලයේ දිනු වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ පොතෙම් පිටේ මේ කියන එකක් කියලා පොඩ්ඩක් හැංගිච්ච ගමන් පොත අල්ලගෙන අර පදපරම භාවයට යනවා. උන්වහන්සේගේ හැමදිනේ බුදුහාමුදුරුවා ත්‍රිපිටකයෙන් පිට ඇවිල්ලා බණ කිව්වොත් පිළිගන්න. එහෙම තමයි ඒසයිනාසේගේ හැටි. මම බුදුහාමුදුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් ත්‍රිපිටකේ මේ මේක වැරදි කියලා බුදුහාමුදුරුත් ප්‍රතික්ෂේපයි. අපේ ආමුදුරුවරුත් ඉන්නවා. අපේ ගියොත් ඉන්නවා. එහෙමනේ. බුදුහාමුදුරු ඇවිල්ලා කිව්ව ත්‍රිපිටකයේ සංශෝධනයක් මෙතන කරන්න ඕන මෙතන මේ අකුර වැරදි කියලා බාරගන්න ලෑස්ති again etched alla ganna honda ne e tripitika dharmaye tamai budu hamdurange dharmaye tiyenne tripitika dharmaye waradak na eka therunganna yigi waradthu tiyenne theruna neda ekko eka danumata sima wenoo avodeta geniyanne ehema nattain eekata vena sankalpaya karutak manas ghatayak denawa eka nisa පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා තායිලන්තේ හඳුනගත්ත වෙනස්කම් තියෙනවා. එහේ වියට්නාමයේ හඳුනගත්ත වෙනස්කම් තියෙනවා ලංකාවේ හඳුනගත්ත වෙනස්කම් තියෙනවා ඒකනිකා යන අනුව වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ වගේම ගුරු ගෝල වහන්සේගෙන් ස්වාමින් වහන්සේට තියෙන වෙනස්කම් තියෙනවා දේනනේ ත්‍රිපිටකය ප්‍රකාශ කරන ඒ නිසා මතවාද කලකෝල්හාල ගොඩක් තියෙනවානේ තේනවා ඔය තර්ක කොහොම සංසිඳිලා සියලු සාගරය අර සියලු ගංගාවල් එකම සාගරයට වැටෙන දවසට ඔය තර්ක සියල්ල සංසිඳෙනවා මතවාද සියල්ල සංසිඳෙනවා පේන්න උතනයි ඔය විවිධ ගංගා මේ මහා සාගරයට වැටුනහම තර්ක සංසිඳිලා යනවා දැන් ඉතින් ධර්මය හරිය ලේසි නේ කොහෙද හැංගිලා ඉන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ නිර්වාණය Taman හොයන දෙයි කොහෙ තියෙන්නේ අපෙත් තියනවා නේද මනසේ මොලේ ඇතුලේ පොඩි යුනිට් එකක් පොඩි ජෙමැටික් කැල්ලක් තියෙනවා ඕකෙන් තමයි බලන්නේ මේක අන්න ඒකට තමයි අපි නුවණ කියලා කියන්නේ. ඕකෙන් බලනවා බලනවා බලනවා බලනවා. ඕකට කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ඥානය කියලා එකක් තියෙනවා. නුවණ කියලා එකක් තියෙනවා. ඕක දැනුම මුල් කරගෙන තියෙන්නේ 요거. තියනා නේද? නිකම්මල ඇතුළේ පොඩි ගැජට් එකක්. අහුවේ නැද්ද? කාටද අහුවෙනවානේ? ඒකෙන් තමයි අපි බලන්නේ අම්යම් දේවල් සොයාගන්නේ. බලනෝ බලනෝ ඒකේ නමුත් ඒකට කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ඥානය. ඒක ඇතුලේ ඇයි ඉන්ද්‍රිය ඥානයේ කියලා කියන්නේ ඒ ඒ ඒ කොටසින් පිරු තුනේ ඉන්ද්‍රියන් වලින් ගත්තේ නැති දෙයක් තියනවාද කියලා බලන්න. එතකොට ආන්ද්‍රිය ඥානය කියන්නේ ඇයි කියලා hazardous ධර්මයේ ඇයි කියලා කියන්නේ කියලා තමයි තේරෙන්නේ. පරිහරණය කරන ඒ නුවන ඉන්ද්‍රිය සාපේක්ෂිත ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයෙන් ලබාගත් දැනුමද නැද්ද කියලා බලන්න තියෙනවා. ඒකට කියනවා අහස් ඇසක් නුව නැස මොකද්ද කියන්නේ නුව නැස ඒ ඒ ඇසේ ඒ ඇස සත්‍ය ඇසක්ම නෙමෙයි ඒක සම්මුතියේ සත්‍යයක් පරමාර්ථ ලෝකෝත්තර වශයෙන් ගත් කල සත්‍ය ඇසක් නෙවෙයි ඒක මිත්‍යාසක් ඒ නිසා විමුක්ත ප්‍රඥාවත් නිරෝධ කරනවා විමුක්ත කරනවා ලෝකෝත්තර භවට යනවා මේ බමයක් පමණ ශරීරය ඇතුලේ ගොඩ ගහ ගන්න කිසිම දෙයක් අරගෙන ලෝකෝත්තර වෙන්න බෑ ලෝකෝත්තර වෙන්නේ නෑ සත්වයක් පුජ්‍යලයක ස්ත්‍රියක් පුරුෂේ උගතෙක් නෝගතෙක් පෝසතෙක් දුප්පතෙක් ලස්සන කෙනෙක් අවලස්සන කෙනෙක් තව ඕන තරම් එහෙම කෙනෙක් ලෝකෝත්තර වෙන්නේ නෑ GRÜNE THERUNÀ, тех tu nanaman pratyaksha kar乾 Editor same Glory that you will be if knowledge and knowledge of a spiritual life Hurts Pan yogic තков track Shatthya ගෂ දැන් අපි ආලෝකයේ දැන් ඉන්නේ නෑනේ අඳුරු අඳුරු ස්වභාවයක් තියෙනවා ඒක කාටවත් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ මේ පුතජන ලෝකේට අඳුරක ඉන්නේ කියලා කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින් මග නොමග නොදැන දවන ගතියක් තියෙනවා කුঞ্চি දෙයක් වෙ අඳුරේ වුණ බැරි ගතියක් පමනයි තියෙන දැන් අපි හිතමුකෝ වෙන පාරට අපිට විදුලිය නැති වුණොත් රාත්‍රියේ විදුලිය දැල්වාගෙන ඉන්න වෙලාවක විදුලිය නැති වුණොත් නැවත ආලෝකයක් දැල්වා ගැනීම සඳහා ආලෝකයක් වැටෙන්නේ නැත්නම් එතනම අපි ටිකක් අසීරු වෙනවා අපේ තව විදුලි ආලෝකයක් නිර්මාණය කරගන්නකන් ඒක සොයා ගන්න. හැබැයි අපි ඒ දක්වා ගමන් කරන්න අපේ මේ කකුල් දෙක පුටු වල, අතර මෙතන වද්දගෙන ගිහිල්ලා තමයි විදුලි පන්දමක් සොයාගන්නේ. හැබැයි ඉතින් හිතෙනවා අයියෝ මම මෙතන එකපාරට ගන්න තිබ්බ කියලා. ඒක තමයි අඳුරේ ස්වභාවය. දෙනුන පින්නතුනි මේ ලෝක සත්‍යයට වෙලා තියෙන්නේ බොහොම සරල දෙයක් තියෙන්නේ හොයාගන්න හරිම සරලයි. ඒත් ඉතින් හොයාගන්න බෑ. ඒකට හේතුව අඳුරේ තමයි එයාගේ ආලෝකේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේතුල මහා ආලෝකයේ තිබුණත් පුජ්‍යලයාතුල අඳුර නම් තියෙන්නේ. එයා තුල ආලෝකේ ආතුලින්ම 달ව ගන්නවා මිස බුදුහාමුදුරන්ට ඒක 달වලා දෙන්න බෑ 달ව ගන්න උගන්නන්න පුළුවන් ඉතින් අර තනියම ගිහිල්ල තැන් තැන් වල ගිනි පෙට්ටියක් ගන්න නැතිව හොයනවට වැඩියි අපි උදව්වක් කරනවා මෙන්න මෙහෙමයි තමතුල ආලෝකේ 달ව ගන්න කියලා දැනුම රැස් කරන් එන කෙනෙකුට පින්න උතුරි මේ භාවනා වැඩසටහන් රසවත් නැහැ. එයාටන්ට හැමදාම සංඛාර තියෙන්න ඕන පොත්වල ලියන්න ඕන ඔළුවේ ගොඩ ගහ ගන්න ඕන පෙලට ආංක පෙලට ඔක්කොම තියෙන්න ඕන ඒ අයිට රසවත් නැහැ. හැබැයි ජීවිතේ දැනෙන දේවල් හිස් කරගෙන අතහැරගෙන යන්න ඕන කියලා හිතන කෙනෙක් අන්නේ උදවියට යිළයස fluffy valu that offering you from the Atma as කිොවහිහෛේ acceptableích asked link to the Atma and the Atma is an asatva If you say it to the Atma and the Atma as well In the Atma the Atma is a ඕනම කෙනෙකුට ඕනම විදියට nirvachන කරන්න පුළුවන්. එහෙත් ඔබට ඇති වෙන nirvachනය නෙමෙයි ස්වාමින් වහන්සේය තුලින් සැබවිම nirvachනයකලේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ලොකු අවධානයකින් අහන්න ඕන. එතන ආත්මකතාවක් කියන ආත්මයකට ධර්මයකට උතු කරනවා කියලා නවුතේව හුදු වචන විතරයි. මේ වචන කිසිවක සත්‍යයක් ගැඹෙලා නැහැ ඒවතුල මා දක්වන ආකල්පය සහ দর্শকයෙකු මඟ ද යන පිළිබඳව කල්පනා කරනවොන ඔබ හුදු දක්වාගත් ආකල්ප සංකල්පයක පමණක් ගලප ගන්නේ නැතුව නැත්තම් වචනත් එක්ක ගලපන්න ගියොත් ඔබේ අරුතට අනුයි ඒක ඔබට ගැලපෙන්නේ එහෙම නොත් වැඩි නිදහස පුරුදු කරා නිදහසට පුරුදු වෙන්න වේදනාවෙන් තොර වීම පුරුදු වෙන්න කාලයෙන් නිදහස් පුරුදු වෙන්න තරණය කරන්නෙත් නැත්නම් රැඳී සිටින්නෙත් නැත්නම් බලය අනවශ්‍යයි අවශ්‍යද අනවශ්‍යද රැඳී සිටින්නෙත් නැත්නම් තරණය කරන්නෙත් නැත්නම් මේ ඕග තරණ සූත්‍රයට අනුව බලය අනවශ්‍යයි මා දක්නා වේදියේ බලන්න ඔබට ගලපාගෙන ඒක ඒසේද නැද්ද කියලා විමසා බලන්න එහියටාрте රැඳී සිටින්නවා නම් බලය අවශ්‍යයි තරණය කරනවා නම් බලය අවශ්‍යයි රැඳී සිටින්නේ නැත්නම් බලය අනවශ්‍යයි තරණය කරන්නේ නැත්නම් බලය අනවශ්‍යයි පුළුවන් නම් ඒ තර්කය බිඳින්න පුළුවන් අයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බිඳලා පෙන්වන්න ඕන. එතකොට මමත් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. මත් හරි සන්තෝෂෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන අය ඕන තරම් ඊට වඩා හොඳ දෙයක් කියන්න කිව්වහම දන්නේ නැහැ ලෝ. මම බලාපොරොත්තු වෙන කරනවා නම් එතන තියන්න පුළුවන් ඊට වඩා හොඳ එකක් ගේන්න ඉන්න කට්ටේ මල් පෝච්ි ටික ගුඩුගොන්න ඊට වැඩ හොඳමල් පූච්චය ගැනල යන්න දන්නේ නේ එනිසා එක බිඳිනවනම් ඊට වඩා හොද දෙයක් එතන තියන්න ඕන රැදිී සිටින් නැත්තන් රැදිී සිටි නෝනම් බලයා අවශයි රදි සිටි නැත්තම් බලය අනවශ්‍යයි තරණය කරන බලය අවශ්‍යයි තරණය නොකරන බලය අනවශ්‍යයි ඒනිසබ්කය වින්ද්‍රියට බලය දෙන්න එපා වේදනාවට බලය දෙන්න එපා ඇලීම් ගැටීම් වලට බලය දෙන්න එපා ලෝකයට බලය දෙන්න එපා ලෝකෝත්තර නිර්වාණ භූමියට පත්වන්න ව්඙ඦු ිහිසිිධුි ක ත් stripoqu කරයවී විඨේ हසමට කරන්න. ‫විර ලෙන Apps ෂවරිර ආැනීගශ උර්‍වludingරදේ් වශරාක් වෙම නිරව උපද බුරු කියන්න එපා ඇත්ත කියනවනේ සයිලන්ස් සතුට වෙන්න හොඳ නෑනි බවනාව පාසුවේ කියනවා පාසුවේ සයිලන්ස් පාසුවේ නිරව ඔව් අපුය හොඳින් තිරෙනෝ එහෙම කියන්න එපා වෛද්‍යවරයට බොරු කරන්න එපා වෛද්‍යවරයා බේතක් ගාලා පොඩි කට් එකකින් ඇනලා අහනවා දැනෙන්නේ බොරුවට කිව්වොත් දැනෙන්නේ කියලා වැඩේ පටන් ගන්න możグウ phidth kommt Kaiser Ses Gröning fl VII වෙසසා bursting හිවා පොි අවිශ සිැ හික ලත සඦාමදළ නාරිී කරසදසශ්ළ කynth done ourselves, our겠지만 සා හීයෝ සි෾සවම 않는 සමන්ට තියෙන මොනවා හරි බලන්න ඔබ ඇත්තටම සත්‍යස් හොයා යන කෙනෙක්ද? මානව ජීවිතේ වටිනාකම දන්න කෙනෙක්ද? තමා තමාගෙන් මහ ගන්න ඕන ප්‍රශ්න. නේද මම මගේම අහන අහන ඕන ප්‍රශ්න. මානව ජීවිතේ වටිනාකම දන්න කෙනෙක්ද? නිර්වාණ සත්‍යය සොයා යන කෙනෙක් ද ම මේ ජීවිතය මනස දුකයි කෙල තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් ඒ දුකෙන් එතර වෙන්න මග සොයන කෙනෙක්ද මට ඇත්තටම ධර්මය අවශ්‍ය කරන්නේ කුමන ප්‍රමාණයකින්ද එක එක ප්‍රමාණයෙන් තමයි ධර්මය අවශ්‍ය කරන්න හරියට ධනය වගේ තමයි එක එක කෙනාට ඕන කරන්නේ එක එක ප්‍රමාණයෙන් නේද ධනෙ? ternary එක්කෙනෙකුට ධනෙ ඕන මේ රටේ ඉන්න පෝසත්ම 10 දෙනා අතරට යන්න. තව එක්කෙනෙකුට ඕන පෝසත්ම කෙනා වෙන්න. තව එක්කෙනෙකුට ඕන ලෝකෙම ඉන්න පෝසත්ම කෙනා ධනවතව වෙන්න. තව ඕන දරුපාවලයි අපි කටින් දැයි ජීවත් වෙන්න තිබුණාම ඇති කියලා දනේ. තව එක්කෙනෙකුට ඕන එච්චර ඕනක් නැහැ. අද කාලේ ජීවත් වෙලා තිබුණාක් ඇති කියලා දනේ. අනේ මේ වගේ තමයි වෙනුතුනි. ධර්මයක් ඒ වගේ තමයි ජීවිතේට එක එක්කෙනාට ඕන කරන්නේ. දැන් අපිට ඌමනා කළා වෙනුතුනි. ඇත්තටම මොකද්ද මේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු ධර්මය? ඇත්තටම මේක කොහේ හරි තියනවද කියලා අවබෝධ කරගන්න නමුත් මම මෙහෙම කියුවයි කියලා මම මාව දාන්න එපා අර ඕගොල්ලන්ගේ අර මොනවද කැටගරි හතරක් තියෙනෝනේ ඒ එකට දාන්න එපා මාව පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න මේ මගේ ධර්මයේ තියෙන නිසින් නිදහස් වෙන්න මිසක් මවාගත්ත සංකල්ප අතර හිර පලයක් ගන්න නෙමෙයි. එහෙම බලාපොරොත්තුෙන් ධර්මය හොයන්නත් එපා. මම සෝහා anúncios නෑ, සකදාගාමිත් නෑ, අනාගාමිත් නෑ, අරිහෙතුත් නෑ, පුතර්ජනත් නෑ. මගේ ගෝලියොත් එහෙම තමයි. ඒගොල්ලොත් ඒ ඒ ತත්වෙට තමයි යන්නේ. ඒගොල්ලෝ රහත් වෙන්නෙත් නෑ, අනාගාමි වෙන්නෙත් නෑ. සගදාගාමි වෙන්නෙත් නැහැ සෝවන් වෙන්නෙත් නැහැ පුතත් ජනගමෙන් අයින් කරලා දාන්න මොකද මේක තියෙනවද දැනට අර ආපු නැති ටයිටල්නේ මේක තියෙන ටයිටල් එකනේ ඒකෙන් අයින් කරලා දෙනවා එච්චරයි අර හතරට දාන්න නැහැ මේ හොඳටම ඇති පුතජනකමෙන් අයින් වුණාම හොඳටම ඇතිනේ ඒ හොඳටම ඇතේ බුදුවරයන් වහන්සේලා කොයි වගේද කියලා චිත්‍ර ශිල්පියෙකුට හිතනා වගේ තමයි අපි මිනිස්සුන්ටත් හිතලා දෙන්නේ නේද Ganatina kafshatto if language activities of raising膜下 we ගස් look at Raul කියලා. so they could ගස් Renatu gegangen I진ia Raul Ghatsdha. Why did I make here so that if I was being in the China where it was Raul Ghatsdha? At that time it can ඔය ඇත්තෝ අද බුදු වුණා කියලා කෙනෙක් කවුරු හරි ආවොත් කොණ්ඩේ බවා ගත්ත කෙනෙක් කොණ්ඩේ දිග එක්ක නේ පිළිගන්නවද පිළිගන්නේ උඩ මුදුනින් බඳලා තිබුණොත් ඒත් අපි පිළිගන්නේ නෑ බුදුහාමදු කොණ්ඩේ බඳලා. ඊය අර කොණ්ඩේ බඳලා මවාගත්ත රහතන් වහන්සේලා මවාගත්ත මාර්ගඵල මහාවගත්ත බුදවරු හොයනෝ ඕවත් ඇටන්නේ සංකප්ප රාගෝ කියන ඝණයටම තමයි. තමන් නිවෙන්න යෝ ධම්මං පස්ස තේසෝමං පස්ස තේ ඒකයි බුදුහාමුදුරන්ගේ උපදේශය. බුදුන් දකින්න බෑ රැයගත් කරනවා එකමවන්හලේ මේ විතේ බුදුහාමුදුරුව කියලා දන්නේ නෑ. එහෙම වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා නේ නේ ධර්ම දහම් පොතපතේ තියෙනවා බුදුහාමුදුරු මුණ ගැහෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුද කියලා දන්නේ නැහැ බුදුහාමුදුරුවේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේලා අතර මාරු ඒ බුදුහාමුදුරුද මේ බුදුහාමුදුරුද කියලා හොයාගන්න බැරි වෙන අවස්ථා රූපෙන් ඇති වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ අපි රූපෙන් හොයාගෙන ගියොත් බුදු කෙනෙක් මුදුහා මුදුර ඒ කගේ කරන එකක් නැහැ ධර්මයෙන් හොයාගෙන යන්න ත්‍රිපිටක ධර්මයෙන් හොයාගෙන යන්න ඒක හරියට හොයාගෙන යන්න ධර්මේ වැරද්ද නැහැ ධර්මයේ හරේ ධම්මපදේ වැරද්ද නැහැ ධර්මපදේ හරේ ඒක තේරුම් ගන්න මනුස්සයා තුල තමයි අඩපාඩුව තියෙන්නේ තේරුම් ගන්න අපහසු නැහැ සරල වැඩි ඔබ ඔබට හිමාල පර්වතයේ දකින්න එකද ඔබේ ඇසෙන් අමාරු පුංචි දියමන්ති කැල්ලක් බිම වැටුනොත් දකින්න එක අමාරු නේ පුංචිම පුංචි දියමන්ති කැල්ලක් වැටුනොත් ඒක තමයි දකින්න අමාරු එක හොයාගන්න බෑ හිමාල පර්වතය දකින්න ලේසියි අර ගොඩාක් දකින්න ලේසියි ඒ තමයි මේක ඉතාම සරල සිව් කාරණයක් කියලා කියන්නේ ඉතින් මට දන්න විදිහට මම තේරන විදිහට දේශනා කරන ඔබත් තව විමසහයක තේරුම් ගහද මහන්සි කරන්න මහන්සි වෙන්න දැනගන්නනේ මේ අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ අවබෝධ කරන්න කියලා එක තේරුම් අරගෙන මහන්සි වෙන. අවබෝධයේ පිණිස ප්‍රශ්න කරන්න. දැනුම් පිණිස නෙමේ අවබෝධයේ පිණිස ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයේ පිණිස ආත්මයට ධම එකතු කර ගැනීම පිණිස. නිවන ගැන දැනගන්න ලොකු දෙයක් නැහැ කියලා දේශනා කරන්නේ නේ? අකාලිකෝ ධම්මෝ කියනකොටම නිවන ගැන කියవేලා ඉවරයි. sabbhe sankhara anicca කියනකොටම නිවන ගැන කිය වෙලා ඉවරයි. චේතෝ විමුක්ති කියනකොටම නිවන ගැන කිය වෙලා ඉවරයි. සංඛාර නිරෝධෝ කියනකොටම නිවන ගැන ඉවරයි. විඥාන නිරෝධෝ කියනකොටම නිවන ගැන ප්‍රකාශ වී අවසන්. ආයේ ඒක දැනගන්න වෙන මොනව දැනගන්න මහන්සි වුණා නම් දැන් දැන ගැනීමත් දාන්න. දැන් අවබෝධයේ වෙනස, ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයේ වෙනස. මහන්සිය එන්නේ. කරනවා කියන්නේ අපේ ඇඟ ඇතුළට ඒ කියන නිදහස දැනෙන්න ඕන. නිර්වාණය කියන්නේ නිදහසක්. අකාලික බව කියන්නේ නිදහසක්. පැහැදිලි ඉනේ ඒ නිදහස අපි තුල දැනෙන්න ඕන අපේ ඥාණය තුල දැනෙන්න ඕන. ඒක දනුණයි කියලා ඉතින් පින්නුතුණේ අපේ අර භෞතික මොලේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික නැති ඒ ඒ ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇවිල්ලා මේ බුදුරජාන් වහන්සේට ඒ ප්‍රශ්නත් දේශනාට ප්‍රකාශ කරනවා ප්‍රකාශ කරනකොට මේ බුදුරජාන් වහන්සේ හොඳ උදාහරණයකින් කියලා දෙනවා මහණෙනි මේ පුංචි ගල් කැටේ මේ බලන්න අවසාවෙන්නේ පේනවා මේ ගල් කැටේද විශාල හිමාල පර්වතයේද විශාල ස්වාමී හිමාල පර්වතයේ අතිශයින්ම විශාලයි ගොඩආ ප්‍රදේශවලට පේන කන්දක් ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගන්නවා මේ මේ මේ මේක සමවෙనికి උඩයි ඒක සම කරන්න බෑ 10 ගුණයකින්ද ලක්ෂ කෝටි ගුණයකින්ද මේක සම කරන්න බෑ මේක කුඩයි හා මහන්නේ තඔපට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ පොඩි ගල් කැටේ ලෝකයේ සත්‍ය නොදකිනායකට තියෙන ප්‍රශ්න අර හිමාල පර්වතේ වගේ අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මෙත්ය දුස්ත්‍රියේ ඉන්නයි හරී සැපෙන් ඇති කියලා නේ මානසික පීඩා විඳවනවා කියන්නේ කෙලවරක් නැතුව. උඹ නතර වෙලා එක මොහොතකවත් ඉන්න බෑ වැඩ කරන්න ඕන. නතර වෙලා මනස දිහා බැලුවොත් පිස්සුයි වගේ. නිින්ද යනකොට අනිවාර්යෙන් මොනෝhari මද්දර වෙ ටිකක් බීලා සිහි නැති නිදා ගන්න නැත්තම් පෙත්තක් බීලා නිදා මොකද හේතුව? Tamange hite e tarang veegavat gatulu thiyeno. Dan godak ay kiyana ne wedata giyapu dawasata hari lesi nikang inna dawasata pissuge giela eka de hethuwa manasath ekka connect yenne data sambandha wenawa inna ba. Habai yanne manasama එතකොට ඒ කට්ටිය අහන්නේ haමුදුරු කොහමද තනියෙන් ඉන්නේ, පාළු ඉන්නේ, ගුටි එකට වෙලා වෙලා තනියෙන් ඉන්නේ කියලා මොකද හේතුව ගිහි ජනතාවට පාඩුවින් ඉන්නක, නිදහසේ ඉන්නක අමාරු වැඩක්. තේනර හිත සුද්ධ කරගත්තොත් ඒක තරම් සොන්දර දෙයක් ලස්සන දෙයක් මුකවත් නැපින්නතයි දැන් හාමුදුරුවෝම ප්‍රශ්න matur කරනවා හාමුදුරුවෝම උත්තර දෙනවා ආයි ප්‍රශ්න matur කරනවා ආයි උත්තර අපේ පින්නතුන් අහගෙන ඉන්නවා ඒවට වටිනාකමක් දෙනවනම් ඒක ගැන හිතනවනම් ඒ වගේ gambhir arut soya yana wana obeth nuwana wedenawa pragnaya satya samadiya tivur wenawa tama pratyakshu kene bawata pat wenawa pratyakshu kene k bawata pat wenakota pinathune satara paayata adagena yana gati adu vela yana naethi nattatama na thi ena api thula thiyena සතර පායට යන ගතිය නැති වෙනවා අර සාපේක්ෂිත මාර්ගඵල ලාභින් එක ගලපන්න යන්න පානීය මම මාර්ගඵලයක් නේද මේ ලැබලා තියෙන්නේ කියලා ඒවා ආරුද්ධ කරගෙන යන්න එපා ආත්ම දෘෂ්ටිය මෙතනින් දුරු කළා කියලා එයා හොඳ මිනිස්සෙ. එයා සාමාන්‍ය විදියට ජීවත් වෙන්න සම්මුති දකින්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දුක අඳු කරගත්ත ආධ්‍යාත්මික දුක නැති කරගත්ත නෙමෙයි අඳු කරගත්ත උත්මය. දැන් රහතන් වහන්සේලාට දුක් නැද්ද? තියෙනවා. උන්වහන්සේලා සාපිපාසාදී වේදනාවන් වලටපත් මේ ග්‍රීස් මෙට, උස්නෙට වතුර ටිකක් නැන් නැති වුනාම ඇති වෙන නැති වුනාම ඇති වෙන පීඩණයටපත් වෙනවා. අපහසුතාවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒක මානසිකව නෙමෙයි යම් පවැත්ම තුල ඇති වෙන පීඩනයක් දුකක් තියෙන නැත්නේ. නින්දා ගැරහුණ ලැබනකොට ඒකනේ ආනන්ද හාමුදුරු කියන්නේ බුදුරයනහස් අපි මේ අතහැරල වෙන පළාතකට මතක තියාගන්න පිනතුතුනි මේ ධර්මයේ දේශනා කරද්දී මේ බුදුහාමුදුරවන්ට සුන්දර මල්යහන් පාවඩ උඩ තිබුන්නේ නෑ ජීවිතේ. උන්වහන්සේ වඩින පලාාතති ගල්මුල්ලු ලින්ගහල එලෙව්වා තැව ඔඇත්තන්ට ආරච වනු තනන්ද හාමුදුරන් නාහරේ බණ කියන්න ගේලා කට්ටියම් වාහනයට ගල්ු ගහල එලව්වා කියලා කියලානේ එතකොට හිතන්නක බුදු හාමුදුරු ආරක්ෂා සහිත වාහනයක මොහකෝ වත්න වෙ ඉන්න අපිට නං හෝක එන්න බැරිිය රුම්ගල ගල්ගෙඩිය ලින් ගහනකොට දුවන්නේ ගල්ගෙඩි වදින්ද හිමිින් වින්නෙනවා එහෙම දුන්නු සාසනයක් මගේ බුදුහාමුදුරවන්ට තිබුණනේ පුදුම කරුණාවක් ඒ කරුණාව මිනිස්සු තේරුම් ගත්තේ ආගම් ප්‍රචාරය ආගමට බඳ ගන්න යනවා නැේද කාන්තාව කල්පනා කර අපේ මිනිස්සු දැහැගෙන ගිහින් මහාන කරගන්න යාගේ සංවිධානේ ලොකු කරගන්නව හදනවා ඈ පේක්ෂාවෙන් හැම තන පන්සල් හද හද යනවා. එහෙම හිතන්න ඇති ඒකයි. එහෙම කරුණාව පෙන් නතුන අපි කාටවත් පිහිටන්න නෑ. එ දු හා මුදුරන්ට අපි කාඩවත් පිහිටන්න නෑ පෙන උතුන ඒකයි කියන්නේ අ මව්වරු දාහකගේ කරුණාව මුොස කළත් පියවරු දාහකගේ කරුණාව තමන්ගේ දරුවට වෙනගෙනකුට නෙමේ දරුවට ය කෙරෙහි පවා ගොනු කළත් ජනතාවට තිබුණු සමස්ත ලෝකයේ සත්වයාට තිබුණු කරුණාව බුදු හාමුදුරන්ගේ වැඩී කියන්නේ එකයි. අපේ බුද වියත් කරුණාව තියනව තමන්ගේ දරුවට හැමෝම. ඉතෙරින් එහාට දෙන හැටත් යම් ප්‍රමාණයකt තියෙනවා නමුත් ඒ තරම් නැහැ නේ ඒක තමයි මානව සත්ත්ව ස්වභාවය කවුරුත් එහෙමයි අපිත් එහෙමයි එහෙමයි දී බුදු කෙනෙක් ඒ තිබුණා ඒ තරම් කරුණාවක් ඒ තරම් භාවයක් ඒ නිසා තමයි පින්නතුනේ අපිට මේ අපිට නිවෙන්න ලැබුණේ මේ අපි මේ විනෝදෙට මහාන වුණා නෙමෙයිනේ න් ධර්මයේ තේරුම් ගත්ත නිසා දැන් සතුටින් තුරුන සරණින් ඇද නමුත් අපි විනෝදට මේ මහනුණා නෙමේ. ඇත්තටම මේ විශාල පීඩනයකින් අපි මහනුණේ. මහන ආවේ පීඩනයකින් ඔළුවෙන් ගින්දර මතුවෙද්දී ආවේ මම. ඒක ස්වභාව ධර්මයෙන් ඇති වෙච්ච තත්ත්වයක්. එහෙම ඇවිල්ලා භාවනාවල් හොයාගෙන හොයාගෙන හැම තැනම සංවාද විවාද කරගෙන කොතපත අතරේ මිනිස්සු අතරේ ධර්ම කරුණු අතරේ ජීවිතේ හේව්වා සත්ත්‍ය හේව්වා ඉතින් ඔබට එහෙමම නැතු ඇතේ ඔබට හේවම දුක දැනෙන්නේ නැතු ඇතේ ඒ දුක තමයි පිරුණ තුනේ අපේ සැලකිල්ල වැඩි කරන්න පීඩනය වැඩි කරන්න මේ සසරින් එතර වෙන්නේ ඔබ භාවනා කරගෙන යනකොට මායя කියනවා මොකට බය වෙනවද අනේ නුඹ උඹට ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනව නේද ඔව් තියෙනවා මලොත් කීයක් හම් වෙනවද ලක්ෂ 10ක් හම් පෙට්ටිය ගන්න පුළුවන් නැත්තම් කෝටියක් වෙනවා දෙරනේ මං දන්න කෝටි 10කට ගොදර රක්ෂණයක් දාලා සක්ෂනකාරය එදා සල්ලි දාලා තිබිල නැහැ. ඒක කල්පිරල ගිහිල්ලා පස්සේ රස්නේ හම්බුනේත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන මායව මතක් කරනවා මේ මෙච්චර තියෙන උඹ බය වෙන්න එපා. හා හා මං එහෙම බය නැතුව තියෙනු බය හොඳයි. දැන් LEDට බය වෙන්නේත් නැහැ. යාන තමට ඇති වෙන ආර්ථිකයේ තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. ඔබේ නොබේ කියලා මේ හැමදේම හිතාගෙන හිටපන්. ඔය ශරීරේ මගේ ඒ උනාට නොබේ කියලා හිතාගෙන හිටපන්. කවුද මේ කියන්නේ? මායя ඇවිල්ලා කියනවා ඕක මගේ ඒ උනාට කවන්නෑ. ඔයාගේ කියලා හිතන් ඉන්නේ. ඕවට මායයට උත්තර දෙන්න පුළුවන් අයිට විතරයි. ආධ්‍යාත්මෙන් අතහැර ගන්න පුළුවන්. හිතෙන් යම් යම් දේවල් අත්හැර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි පින්නතුනේ මම මේ দায়කයව පහදව ගන්නවට වඩා මං හරි දක්ෂයි দায়කයව අපහදව ගන්න. ඒකට වෙනම දක්ෂතාවයක් තියෙනව නෝ. ඔයත්තන්ට තියෙනවද මේ දක්ෂතාවය? අපෝ විනේ. ඔයත්තන්ට ඒක නෑ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න යාළුවෙක් කොහමද හැමදාම තියාගෙන කොහොමද තරහ කරගන්නේ නැතුව ඉන්නේ. කොහොමදනේ මං හරි දක්ෂයි ඕනගෙන අපහදව එනවනේ මම කල්පනා කරලා plan කරලා අපහදව ගන්න මොකද ඒ අපහදව ගත්තේ නැත්නම් පුළුවන් ගිහි සමාජයෙන් බේරිලා ආවිල මහාන වෙන්න බෑ දැන් වෙන දවසේ ආව පින්කමට අපේ ඥාති ආවම මම දැනගත්තා දැන් මේගොල්ලෝ නාහෙන් අඩන කොටටි කියලා මම ඒගොල්ලෝ දිහා බලන්නත් උවහක බලා ගියා ගියවරණ අපි දිහා දැන් බලන්නෙත් නැහැ. ඒක උර එතනම අපේ හැදේනවා. එලිසි. හා අපහදු ගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ ගාලේ ගෑල්ලෝ මේ කිටිය මගේ පස්සෙන් එන. මම කල්පනා කරා මේක කොහොමද කියලා. අපේ නායක හඳුරගේ සුරුට්ටුවක් තිබිලා පත්තු කරලා අරගෙන ගිහිල්ලා ඉවරලා පාරයිනේ flan Abendyagaru h Rarezai b Намu ganjagari ආපෝ ur බොරුවට Hahahaha Enay result大ia multiple women A po kê lala Boro bota evangę hangad ganna avere bew White Tako da mam принципе po None夢ía hangad ganna Yoko mma plan ka latere Tako la nie Ia A Phaadhva Ganna-krama … ඒ වගේම මේ මායයෙන් බේරෙන්නත් ඒ වගේ ක්‍රම තියෙන්නේ මායයා සතුටු කර කර හිටියොත් මායයෙන් මිදෙන්න බෑ ඈ ඥාති සතුටු කර කර හිටියොත් ඥාතිගෙන් මිදෙන්න දෙන්නේ නැහැ දැන් ඥාතිගෙන් ගේවල හැමෝගෙම දෙන දරපල්ල දෙන උදව් කරන කෙනා මම වුණා ඥාති යන්න එන්න දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ගන්න ඕන තේරුණා නේද ඉතින් මායගෙනුත් එහෙමයි මායගෙනුත් මෙතින්නේ ઉપාය මාර්ග අවශ්‍ය කරනවා මායя සතුටු කර කර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ මායя සතුටු කරන එක නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම කරන්නේ දිව සතුටු කරනවා ඇහ සතුටු කරනවා කන සතුටු කරනවා නාසය මේ ඔක්කෝම ශරීර සතුටු කරමින් සතුටු කරමින් කරන්නේ මායя සතුටු කරන එක මේක තේරුම් පස්සේ පැවැත්මේ තුල ජීවත් වෙන උදවිය වෙනම ජීවත් වෙවි. නමුත් මේ නොදන්න සත්වයා මායාවේ අවශ්‍යතාවය, තණ්හා දාසෝ කියන ඒ දාසකම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. මායේ සතුටු කරන, මනස සතුටු කරන. ඔය අතු මනතර දුක් දෙන්න කැමතිද? දුක් දෙන්න කැමති දුක් දෙකක් තියෙනවා මේ ලෝකේ ඒ දුක් දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් එකක් තමයි දුක නැති කරවන්න ලබා දෙන දුක අනිත් එක දුක වැඩි කරගන්න දුක එල්ලා මනසට ටිකක් දුකක් වේදනාවක් පීඩනයක් ශරීරයට වේදනාවක් දෙන්න ඕන මේ දුකෙන් නිදහස් මේ මනෙන් නිදහස් එතකොට මෙහෙම දුකක් දෙන්න මොකටද අර නිකන් ඉන්නවයි කියන තැන තේරුම් ගන්න. ඔව් එතෙන්ට යන්න නිකන් ඉන්නවයි කියන තැන තේරුම් ගන්න ඔය වයි නිදහස් වෙන්න ඕන. සයිනස් කිව්වොනේ මේ මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඔව් ඒ මුකුත් කරන්න ඕනේ කියන තැනට යන්න ඔබ ඇත්තම මහන්සි ඕන. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරොත් දැන් මගේ දේශනා සමහර වෙලාවල් වලට අපි ওই දරු හැම එක එක group වලට share කරනවා මේ ධර්මය අහන්න කියලා මම දැක්ක AI අතර මේ තියෙන ප්‍රතිචාරය. ඒ ආමුදුරන්ගේ බනැහුවම ඔළුව කැක්කුම හැදෙනවා. ළයක් කෙනෙක් දානවා "ඔව් බං ඔළුව කරකැවිල්ල වගේ ආවා." මොකද්ද බං කියන්නේ? ඔන්න ඒ වගේ තමයි කර්න්ස් දාලා දෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තනේ ඒක ඇත්ත. දැනුමට එකතු කරගන්න යන කෙනාට මේ දහම රස නැහැ. ආත්මයට එකතු කරගන්න එන අයට රසවත්. පිස්සෙක් වගේ බනගෙන මෝඩෙක් වගේ හංග ඉන්නවා. රහයි. මොකද්ද පිස්සෙක් වගේ බනවා කියන්නේ? පිස කන්ට්‍රෝල් එක කිය. එක තමයි පිස්ස කියලා කියන්නේ. මෝඩය කියන්නේ? මෝඩය කියලා කියන්නේ මේ කට්ට කිරා ටික නේනේ. ඒ මිනිස්සේ හරියවවංකයි විවෘතයි. එයාට තමයි මෝඩය කියන්නේ අපි. අවංකයි විවෘත මිනිස්සේ මෝඩය කියන්නේ. බූරුව කියන්නේ? නරක සතෙද්ද? හරියම හොඳ සතෙ. සමාජයට වැඩදායි අර්ථ සම්පන්න යමක් තේරෙන අනතරාම කිව්වහම දෙයක් තේරෙන බරාදින අපිට උදව් කරන සතාට අපි කියන්නේ මොකද බූරුවා සමහර නෝනලත් gedara මහත්තයද කියන්නේ බූරුවා කියලා ඇයි ඕ අනසකට කීකරුයි බඩු ගේනවා කඩේට යනවා ආය යනවා ආය බූරුවෙක් නෙන්නා මూరుවගේ වැඩ කරනවා කියලා කියනවා නේද එलिसा මොඩෙක් වගේ අහගෙන ඉන්න පිස්සෙක් වගේ කීවන්න අපි ආස නේද මොඩෙක් වෙන්න එයි ඒ මෝඩෙක් වෙන්න බයයි මෝඩෙක් වෙන්න කැමති නෑ අපිට සමාජෙන් කියලා තියෙන මෝඩෙක් වෙන්න එපා කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ මෝඩෙක් වෙන්න එපා කියලා නෙමෙයි කියලා තියන්නේ. ਉਹ කියන්න තිබුණේ පුතේ මෝඩකම පෙන්වන්න එපා කියලා. ඒ මෝඩකම තියනอด නැද්ද? මෝඩකම තියෙනවා මෝඩෙක් වෙන්න එපා කියලා කිව්වට ඇත්තටම ඒක නෙමෙයි තියෙන්නේ. මිනිස්සු මෝඩකම තියෙනවා. මෝඩකම පෙන්වන්න පුතේ කියන වගේ වචනයක් තමයි එතන කියවලා තියෙන්නේ. දෙම බුදුදහමට අනුව ඒ මෝහය මෝඩකම සසර නොදත්නා බව සෑම සත්‍යයක් ළඟම පවතින යථාර්ථය අජන්ජහම්දුරු මතක් කළා මේ ධර්මයේට ලබා දිය යුත්තේ ඔබගේ සවන්නව ඔබගේ මනසයි මනස තමයි දෙන්න ඕන හරි අවධානය ලැබා දෙන් ධර්මයට ලබා දෙන්න ඕන මනසයි මනසින් තමයි ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න ඕන ඒකෙන් කියන්නේ ආත්මීය take තු කරගන්න කියනක ධර්මය. ඒ ධර්මයේ උපකාර කරගන්න නිවස් වලත් ගිහිල්ලා ප්‍රායෝගික කරන්න සමහර වෙලාවට පිනුතුනේ ධර්මය හොඳටම සොයලා සොයලා සමහර වෙලාවට Tamanට අතහැරපු වෙලාවක සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙච්ච අවස්ථාත් දැන් ওই ආනන්ද හැමදුරන්ටත් බුද්ධ කාලේ හිටපු උත්තරමයන් වහන්සේට සත්‍ය අවබෝධ වෙලා තියෙන එහෙමයි. උත්සාහ කරලා කරලා තැහැරලා උන්වහන්සේ සත්‍යෙ පෙන්න ගියාම තමයි සත්‍ය අවබෝධ වුනේ. මහා සංඝයායනාවට එන්න එන්න රහත් වෙලා ඉන්න ඉතින් මේ ඉතින් හරියට ආනන්ද හැමදුරන්ට ඉතින් ගොඩාක් හිතමිත්‍රයෝ ඉන්නෝනේ. හරි ආදරේ ගොඩක් අය ආනන්ද හැමදුරන්ට. මිහිරට ධර්ම දේශනා කරන උත්තමයන් වහන්සේ රූපේ උත්ලාසනයි හඬ උත්ලාසනයි බොහොම දෙනාට ප්‍රියයි මනාපයි. දෙත්ම හැමෝම වහන කොහොමද rahat උනේ කොහොමද rahat සතර ඉරියව්වෙන් තොරවයි කේ කියා යනවා. හා සතර ඉරියව්වෙන් තොරව වෙන වෙනමව මුකුත් කියන්නේ සතර ඉරියව්වෙන් තොරවයි කොහොමද rahat උනේ සතර ඉරියව්වෙන් තොරවයි ඊළඟට මේක පුතඥයන්ට තේරෙන්නේ නෑනේ මේ පොත්පත් රචනා කරන පුතඥයන්ට මේක දෙරෙන්නේ නෑ මිනිහා කල්පනා කර යකු සතර ඉරියව්වෙන් තොරව rahat වෙනවා කිය ආ හරි හරි හරි හරි වාඩි වෙලා ඉඳගෙන ਬਾගෙට ඔළුව ඇල කරද්දි කොටෙයි මෙගයි අතර තියෙනක තම සතර ඉරියව්වෙන්තොර කියලා හදාගත්තා පුදජ්‍යනයගේ හිනේ ඒක නමුත් ඇත්තට මේක නෙමේ ඒකේ අරුත මාතෝක කියලා දිනව කලින්නේ ආදානන්ත මේම රාත්ුණේ කියලා නමුත් ඒකේ අරුත ඒක නෙමේ manussේ ඒක ඒක සතර ඉරියව්වෙන්තොර නෙමේ ඒක ඉරියව් දෙකටම අහු වෙනවා ඉන්න ඉරියව්වටත් අහු නේ 🎯🎯 තරගේ අර දොරක් ඇරලා තිනකොට තරගයට අහුවෙනකොට භාගයක් ඇරලා දිනනවා භාගයක් වහලා දිනනවා කියලා අහුවෙනවනේ අර ඒ වගේ මේකෙත් එහෙම තමයි ඈ මේකේ ඉරියව් දෙකටම අහුවෙනවා ඉතින් ඇත්තම සතර ඉරියව්ෙන් තොරවයි බුදු වෙන්නේ රාත් ලබන්නේ ඕන එකක් වෙන්නේ සතර ඉරියව්ෙන් තොරවයි මේ කාලේ රහත්න් වහන්සේලා වෙන්නේත් නැහැ මේ කාලේ කවුරුත් වෙන්නේ නැහැ ඒ කාලේ රහත් උනේ එහෙමයි සතර ඉරියව්වෙන් තොරව කෙනෙකුට වාසය කරන්න පුළුවන් නම් වෙනවා. ඔකෙ ඉතින් අර මහා බ්‍රහ්මයා බුදුහාමුදුර හොයනවා වගේ වැඩක් ඉතින්. හොයලා теруංගන්නේ ඉතින්. කමන්න නෑ ඔක කාල් ගන්න නෝ ඔක තමයි ලෝකේ ඔය මොලේ ඇතුලේ තමයි ලෝකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම අගනිටා භ්‍රක්‍ම ලෝකේ ඉඳලා වීචි මහා නරකේට යනකම් මේ සංඥා පද්ධති ඔය මොලේ ඇතුලේ තියෙනවා ඒ සංඥා පද්ධතිය අවදි එතන උපදිනවා තේරුණාද මේ පොන්චි මොලේ කියලා එකක් ඔය මොලේ ඇතුලේ අගනිටා භ්‍රක්‍ම ලෝකේ ඉඳලා වීචි දක්වාම අවශ්‍ය කරන ගැජට් එක තියෙනවා තියෙනවා කැමැති කැමැතියි ඒ කොටස් අවදි කරගන්නව. ඒ කොටස් අවදි කරගත්තාම මේ බව චක්‍රය හැදෙනව. ඒ කොටස් ඉක්මවා ගියාම සැනසීමට, ශාන්තියටපත් වෙනව. පැදලිනේ. ඒ වනම් පින්නතුනි, දවසේ ධර්ම දේශනාව අපි මෙතකෙන් අවසන් සම්මා සම්බෝධ සම්මායි. භාගපුර පාසලොස්සක බොහෝ ධර්මදේශනා දායකත්වයේ දක්වමින් දාන දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරවේ මහරගම පදිංචි කොළඹ ගේ ඒ මහත්මා සහ එම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්නතුන් අරමුණු බවට පත්වන්නේ මේට වසර දෙකකට පෙර අතරින් සමුගත්ත තම ආදරණීය පුතුණුවන් වෙන යසිරු රිවිසර තම ආදරණීය පුතුණුවන්ගේ භවගමන සැපවත් වේවා සසර අකල් මරණයකටපත් නොවේවා නිවණින් සැනසීමට මේ පුණ්‍ය ධර්මිය පිම්පඳු රක් වේවා සසර සැපවත්න වේවා කේනොතුම් ප්‍රාර්ථනාව එම සේපත් කරගෙන පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදම්මේ ඤාතීනම් හෝතෝ සුඛිතා හොන්තු ඤාතේයෝ. ඉදම්මේ ඤාතීනම් හෝතෝ සුඛිතා හොන්තු ඤාතේයෝ. ඉදම්මේ ඤාතීනම් හෝතෝ සුඛිතා හොන්තු ඤාතේයෝ. අප හැම දිනාටම එම පෞලේ සෑම සෙළු දිනාටම ස්වාමීන් වහන්සේටත් රටවාසී ලෝකවාසී සෙළු දිනාටත් සද්දර්ම අවබෝධයත් ආයුරෝග්‍ය සැපවර්ධනයත් ඇති කර ගැනීම සඳහා ආශිර්වාද කරනවා ඉෂ්ඨකාමී දෙවියොත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් කලට වේලාවට සියලු යහපත උදෙසා අප සෑම සියලු දෙනාටම හේතු වාසනා වේවා ආකාසත්තා චබුම්මත්තා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝධි චිරාංග රැක්කන්තු සම්බොන්ද්ද ශාසනං චිරාංග රැක්කන්තු සද්දම්ම දේශනං චිරාංග රැක්කන්තු තොන් සධාති අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දැක්කුවේ කොළඹ ගේ පවුලේ පින්නතුන් හැම දිනාටම ඒ වගේම පින් අනුමෝදන් සිදු කරපු ඒ යසිරු රවිසර ආදරණීය පුතුණවගේ භව ගමන සුගති ගාම එවගේම මේට සහභාගී වූ සෑම සියලු දෙනාගේම නම් මේ පරිලෝය යන්නට යුතුය වංශපරම්පරාගත මෞදේමෝ පුඤ්ඤාතින් වෙද්දේ හැම දිනාටමත් මේ භාවනා කුසලය හේතු හැම දිනාගේම ජීවිත සූපත්ව වේවා. અભිවාදන සීලෙස්ස නිච්ඡං වද්දා ආයුවන් සුකම්බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්තී පඤ්ඤාවන් තස්සේ තුච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්තී 미නාතේ සමිජ්ජතු සම්බුදු සරණයි සෝපත්‍තේ